היינו כבר uh, תרחיש, שבו התחנו עם משוואה דיפרנציאלית ואז יצרנו שתה redesignה שיפוע שמתאר, ו taka decent GUY kalo 누구 IG ואז חשובוב בזה, עשתמשנוӯ מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה תרגיל שיקח אותנו בכיוון הפוך שמתחיל עם engineering ו", בש sweatsonasי insanlar,めower דיפרנציאלית היא בעלת שדה השיפוע אשר מתארת את הפתרונות כעת מומלץ לעבורכם לבית בכל אחד מהאפשרויות האלה, ולחשוב איזה משוואות דיפרנציאליות הבאות, ותארות על ידי שדה השיפוע, מטורות על ידי שדה השיפוע, מומלץ לעצור את הווידאו כעת, ולנסות זאת בעצמכם. אז נניח שסיימתם לעבור על זה, ובואו נעבור על כל אחד מהם, הדרך שנעשה זאת היא פשוט על ידי הצוות, כמה נקודות שנראות הן קלות לחישוב, שנראה אם השיפוע מתואר על ידי המשוואה, הדיפרנציאלית בנקודה הזו, הוא בהתאמה לשיפוע, נבחר בשדה השיפוע. בין... רק הצורך לדגמה שווה 1, x1 שווה ל-1, כאשר x שווה ל-1 וy שווה ל-1, המשווה הדיפרנציאלית הראשונה פה מימן, אם x הוא 1 וy הוא 1, אז נגזרת תהיה מינוס 1 בחלק 1 או מינוס 1, נגזרת תהיה מינוס 1. אי זה מתואר כאן, כאשר x שווה ל-1, y שווה ל-1, שלנו אינו מנוס אחד. השיפוע שלנו פה נראה חיובי. אז אנחנו יכולים לשלול את זה. כעת אני אנסה את הבא בתור. אז אם x ל-1 וy שווה ל-1, אז נגדרת תהיה שווה ל-1 פחות 1 או ל-0. ושוב, אנחנו רק בוחרים x שווה ל-1. ו-y שווה ל-1 בשביל הנוחות. יכולנו לבחור מינוס 5 ומינוס 7, אבל רק בשביל החישוב הפשוט. שוב, כשאנו, אני מתבויינים הנקודה שכבר התבוייננו בה, השיפוע ברור חלוטין 0. יש פה שיפוע חיובי, אז ניתן לשלול את האפשרות האלו. ושוב, בשביל המשוואה דיברציאלית האדומה הזו, אם x ו-y שני הם 1, אז שוב, 1 מינוס 1 זה 0, וראינו כבר שהשיפוע כאן אינו 0, אז שוללים את זה. וכעת, וכעת יש לנו x פלוס y, כאשר x הוא 1 וy הוא 1. הנגזרת שלנו הולכת להיות, הנגזרת שלנו הולכת להיות 1 פלוס 1, שזה 2. כעת זה נראה מעניין. נראה שהשיפוע פה יכול 2. זה נראה כמו 1, כמו 2. בואו נעמת נקודות השפות, אבל זה נראה כמו, כמו אופציה טובה. אפשר גם לראות מה קורה פה. כאשר נגזרת שווה ל-x פלוס y, נצפה שככל ש-x גדל, y, השיפוע יגדל. ככל ש-y יגדל, בהחס ל-x נתון, השיפוע יגדל, ואנחנו רואים זאת. אם נשמור y קבוע ב-1, אבל ל את x לאורך הקו הזה, נראה שהשיפוע גדל. הוא נהיה תלול. אם נשמור על x קבוע, ונגדיל את y לאורך הקו, גדל. ובאופן כללי, רואים שהשיפוע גדל, ככל שעולים, צד ימין. ורואים שזה קטן ככל שיורדים מצד שמאל. וגם x וגם y נהים יותר ויותר שליליים. אז אנחנו רגישים טוב באחס לזה, בעיקר אם אנחנו מוצאים את זה פה, אם שוללים את זה. אז הנגזרת שווה ל-x חלקי y, אז כאשר x שווה 1 y שווה 1 הנגזרת תהיה שווה 1 והשיפוע הזה נראה גדול מיחד. 1 זה נראה כמו 2, אבל מכיוון שאנחנו רק מדבואנים באופן כללי, בואו נראה אם אנחנו יכולים למצוא משהו יותר מדויק וברור. אז בואו בוא נסתכל למקרה שבו שניהם שווים ל-1, אז x שווה ל-1, ו-y שווה ל-1, ובקרה כזה הנגזרת צריכה להיות שווה גם ל-1. כיוון שיש לנו מינוס 1 לחלק ל-1, אז ראים זה משהו כבר אז כאשר x שווה ל-1, שווה y שווה ל-1. הנגזרת שלנו כעת נראית שלילית, זה נראה כמו מינוס 2, שזה בהתאמון למשוואה הדיפרציאלית הצהובה פה. השיפור פה בוודאי אינו 1, אז אנחנו יכולים לשלול גם את זה, ואנחנו יכולים להרגיש בטוחים שזו המשוואה הדיפרציאלית שמתוארת פה. כדי שעשינו זאת, אנחנו יכולים לחשוב איך דיפרנציאלית עשויות להיראות. וזה התלו איך הם, מתחיל... הם מתחילים? אילו אלה נקודות מתחילות. יש לנו פתרון שכולל נקודות אלו. זה נראה יכול להיות משהו כזה. נראה שזה יכול להיות משהו כזה. אם יש לנו פתרון שכולל נקודות אלו, אם יש לנו פתרון שכוללות על נקודות זה יכול משהו כזה. זה. שזה ממשיר, זה נראה כמו אנטימ포טי לגבול השיפוע. יורדת זה, x שווה ל-минוס y, זה ביקרון אקוב y שווה ל x. זה, למשל, לא זה לא אקוב של y שווה ל x, זה אקוב y שווה ל x מינוס 1. זה אקוב זה كان. זה נראה, זה נראה שיש אם הפדרון מכיל, נאמר הנקודה הזו, זה למעשה יהיה הפת הפתרון למי שבעד רביצל את y שווה ל-x מינוס 1. וניתן להמת זאת, אם y שווה ל-x מינוס 1, אז ה... X וминוס X מדברים, ואני שארים רק ימי הגזרות שווה לминוס אחד. שזה בידיו מה שמתורם, אבל אז דאי שיפוץ שזה היה